Què significa, per mi, ser pagès? Un estil de vida, una manera de veure el món. Jo sóc en Pep, de Can Pons, i ens dediquem al cultiu de la maduixa des de fa ja 55 anys. Ser nit modest, puc dir que tenim la millor maduixa del món. Què ens fa diferents? Que volem treballar amb un producte de molta qualitat, amb una maduixa del maresme que sigui a nivell top. El que busquem és el producte selecte, un producte ben tractat. De fet, l'agricultura és observar sempre, és un aprenentatge constant. Tenim una fruita en nom i cognom. Quan parles de maduixa dius maduixa del maresme. És un producte de proximitat, de qualitat i saludable. Per mi, formar part del parc del monagrocorredor és formar part d'una mica de la història de la meva família. La meva família ha estat vinculada al parc no de dècades, podríem dir quasi de segles.